جيفلين أو الرمح صاروخ مضاد للدبابات أنتجته شركة لوك مارتن الأمريكية وتم استخدامه في الحرب العراقية وأثبت نجاح باهر أسقط أعداد كبيرة جدا من دبابات تي 72 الروسية الصنع صاروخ موجه بالأشعة تحت الحمراء بيتم توجيهه ضد الدبابة وبيتتبعها عن طريق الحرارة الناتجة منها مدى الصاروخ بيوصل لخمسة كيلومترات يستهدف الصاروخ الجزء العلوي من الدبابة بيتم استخدامه أيضا لأهداف معينة داخل المباني السكنية وهو دقيق جدا في إصابة الهدف قامت الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالصاروخ ده علشان تقدر تواجه الغزو الروسي وتواجه بيه الدبابات الروسية والغاية دلوقتي الصاروخ أثبت نجاح باهر وأسقط عدد كبير من دبابات الجيش الروسي